Sunt tare dragi prieteni si vine a venit la un nou episod din Priet Top, cei mai tai vulturi! Să a venit de vulturi! Salutareștește pentru că cum ați Ai intrat tu. Bine, mă. Hai. Hai, hai, Când ești o de o duminică și conducem în București Plaționează-l, deci, Da, aici suntem în Rahova sau în Ferentari? Da. am terminat-o pe -aia, și momentan nu intră nimic, ne, ne prea Da, hai la afi 2 de lei? de la afi, 100% da, da. Hai, hai să mergem. Da. Ok. Bine, Da, să Bună. De la 12? A treia comandă? Da. De unde? De la... Ingredient. Să vedem ce producere. Supă și pește cu chipsuri. Hmm. Dar prima dată, văd. Să mergem. Hai i pune și o ingeanta pun Aia ba fratilor e nesigur la globu. Am plecat din militare, am ajuns pân' Rahova Dupa Punciulei și acum suntem la Gribita Hai înspre militar că m-ngerviceam nu sunt coments pe aici pe la Lucian. Luat țapă, bă, v-a ne-a dat dublă de la Avocado. Da, da, da. Băi, eu știu ce i-era avocado, dar What the fuck? Ce țeapă ne-am luat, că nu știu, s-a mutat avocado, nu știu unde e. What the fuck? Acum nu s-am pus, nu m-am ce mărăt cel mai mult? Când uh, nu pune un afiș unde ne-a mutat, ce știi? Fi? Da, frate, nu pune nimic, n-a pus nimic! Uitați, bă, că ați dracat, l-am găsit! <laughs> mai dorează la una, zic eu Gențu, sau noi că trebuie să-ți comandă asta. Voi să fac pomeți cu asta? Să fac niște pomeți cu asta. Uitați bă, n-am vrut să apă interzis cu scuterul și o ia pe jos acum. Dumnezeu, am ajuns cu comanda. Nu ajuns tu acolo, frate. Și ne îndreptăm spre ultima comandă. Ce? Vrea să ne facă clientul che? Da. Ma, scoate la afară. Bună ziua cu comanda de la Globo. Am ajuns. Da, da băieți, am terminat și noi acum. S am dus ultima comanda și ne îndreptăm. Ne ducem la Cucubau.